Це пункт прийому вторинної сировини за адресою вулиця Українська, 47 у Запоріжжі. Члени громадської організації «Бізнес-Союз-Порада» перевіряють законність його діяльності. «Целеве назначення гаража прийом Тут у двох гаражах працює Костянтин Локтєв та його дружина Віра. Чоловік розповів Суспільному – приймають пластик, пляшки зі скла та алюмінієві банки. Місто три-чотири. Знімаємо. Документарі, аренда. Запоріжанка Любов живе у 43-му будинку, наподалік від пункту прийому вторинної сировини. Ні, як ви не кисається. Мене це ніби не стосується. Здають люди пляшки і все там. Але хотілося б, щоб у іншому місці, адже садочок поруч, а люди сюди приходять, у яких не визначене місце проживання. І постійно все несуть сюди. Хотілося б, щоб біля садочку такого не було. Приходять люди здавати під градусом. Скандалів я не бачила. Може, і були. У мені не мешає взагалі нікак. Робота бусь роботан как бы, ну, приймає тару, рука, бо бы, ну може сутні з ні сьоклабьоні мусорітка, бо бы, на все забирають. Заступниця голови правління громадської організації Ірина Лєх каже: у Костянтина Локтіва немає документів, що дозволяють йому здійснювати підприємницьку діяльність у гаражі. У нього є договір фізичної особи із фізичною особою, де сказано про те, що цей гараж йому здається в оренду і навіть не написано для чого. Ми бачили, що приходять люди, розраховуються із ним, тобто він здійснює підприємницьку діяльність. І як депутатка, як представниця бізнес-союзу, я тут, і як просто жителька Запоріжжя, який набридло це беззаконня з антисанітарією, алкоголем. І ми вирішили розпочати боротьбу у рамках своїх можливостей. Я достатньо компетентна у цьому питанні. Я є депутаткою і перебуваю у депутатській комісії профільній із підприємницької діяльності, тому це моя безпосередня робота. Учасники рейду викликали поліцію. Прибувши на місце, дільничі офіцери поліції сектору превенції відділу номер 2 Запорізького районного управління Нацполіції в Запорізькій області склали адміністративний протокол. Під час відпрацювання правоохоронці виявили громадянина, який не мав державної реєстрації як суб'єкт господарювання та ліцензії на дану від діяльності. Відносно порушника складений протокол за статтею 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення, тобто порушення порядку провадження господарської діяльності. Адміністративні матеріали для розгляду та прийняття рішення направлені до районного суду. Ірина Лех пояснює, які документи повинні бути у законного пункту прийому вторинної сировини. Необхідні документи його як підприємця. Повинні бути документи його як підприємця чи трудовий договір із підприємцем, який передбачає сплату податків офіційно. Крім того, обов'язково, якщо це підприємницька діяльність, то повинен бути паспорт прив'язки цього об'єкту, виданий департаментом архітектури міської ради. Ні того, ні іншого документу у чоловіка не було. Члени громадської організації перевірили пункт прийому вторинної сировини у Вознесенівському районі на вулиці 12 квітня 21. «Ми к вам прийшли, хочемо увійти документи. Є ли у вас якісь документи?» «У мене договір, трудовий договір, який... мене договір трудовий є, за допомогою якого я надаю допомогу з прийому сировини. На основі його я тут і працюю». Тетяна Почерніна каже: тут приймає пляшки з різного матеріалу та макулатуру. Барисинки у нас всі Розцінки у нас усі написані. Тобто, коли людина приносить пластикову пляшку, у нас ось тут мішки такі висять. Ми приймаємо загальним об'ємом пляшку і потім їх розкладаємо за кольорами. І потім, коли наповнюється мішок, я його ось так зав'язую. Тобто, сортую окремо. Пишу на ньому те, що мені необхідно, і кладу. Якщо, припустимо, нам приносять газети, журнали, книги, картон, все разом ми це сортуємо. За межами своєї території невисок вставляю нічого. Вивозиться у мене з приймального пункту, наприклад, макулатура від 100 кг. Ані алкоголем, ані цигарками ми не торгуємо, адже це заборонено. Голова правління громадської організації Бізнес-союз Порада Олена Єрьоменко каже: "Зауважень щодо цього пункту немає. У нього є всі необхідні документи для законної діяльності. На жаль, до нас чим далі, тим більше знаходить надходить звернень від діючих, діючих представників Бізнесу платників податків, які здійснюють законують свою діяльність щодо е ситуації, е зокрема діяльності не діяльності незаконних об'єктів на території міста Запоріжжя. Більш того, на сьогоднішній день, е зокрема, безпосередньо бізнесу була створена інтерактивна карта, на якій е є як закон не так і незаконні об'єкти. Ми подивилися, як це виглядає, як це виглядає з точки зору санітарії, з точки зору тих людей, що працюють та які приходять у ці пункти. І порівняння з тим, як це повинно бути насправді. Тому саме це було метою показати, що ми маємо, як це повинно виглядати ще раз звернути увагу на те, що саме законний бізнес сплачує податки. Загалом 8 листопада члени громадської організації «Бізнес-Союз-Порада» перевірили шість пунктів прийому вторинної сировини. У двох із них були дозвільні документи, чотири працювали незаконно, сказала Ірина Лєх. Документів не було взагалі нікаких. Документів не було взагалі. Ні договору, ні прізвища, ФОПу, ні паспорту, прив'язки. Це були гаражі. Жахливі антисанітарійні умови. Там алкоголь розливали рікою. Люди дивної зовнішності, які отримували за вторинну сировину, 100 грамів та закуску. Був пункт, де у трьох гаражах одночасно працювали. Це місце антисанітарії. Він знаходиться на Бородинському. За словами Ірини Лєх, у Запоріжжі діють 200 пунктів збору вторинної сировини, з них 120 незаконні. Дар'я Пасічник, Вадим Тимченко, Новини на Суспільному, Запоріжжя.